de confiança, sempre estava preguntant les coses, i ara ja, ja crec que tinc molt més confiança en mi mateix. Bueno, al principi amb por, però després ho vaig xupar. L'espai ja ha molt bona, i m'he era tímida al principi, i després ja m'ha anat a poc a poc a integrar-me. O sigui, ara ja, après i ja, ja una après que ja tinc una mica el que passa quan treballes. Crec que les feines hem... Eh, no le dan la importancia a un, a personas con bueno, una cierta discapacidad. Bueno, básicamente eh, desde recursos humanos nos propusieron a varios integrantes de la compañía de si teníamos la necesidad y si podíamos colaborar para bueno, que vinieran estudiantes en práctica que como ¿no? con alguna discapacidad y ¿eh? que los pudiéramos integrar. Que ha sido de las mejores experiencias de becario que hemos tenido. A lo mejor uno viene a veces con una expectativa de que algo va a suceder de una manera y luego te das cuenta de que las cosas pueden cambiar. Pues doncs experiencia superpositiva. Yo me hubiese quedado, la verdad. esta gente cabuda en el laboral, con sus limitaciones, lógicamente, con todos però poden fer treball com, com qualsevol altra. Trobo que és una experiència que l'ha fet més madur i ho necessiten. Aquest col·lectiu ho necessita perquè moltes vegades les etiquetes que tenen... Jo, com a família, estic encantadíssima. L'experiència en, en tots els alumnes que han fet pràctiques ha estat bona. I ha estat bona tant per les empreses com per les alumnes. Per la il·lusió que posen, per les responsabilitats que comencen a agafar, perquè se senten molt valorats... Per ell, perquè vegi com, com funciona el món laboral que es trobaran quan surtin, i també internament per veure que la gent que tinc al meu, al, meu, al meu voltant, al centre de treball, vegi que no és cap cosa rara, que és normal, que és un noi com nosaltres, que tindrà les seves capacitats, i la veritat que tots el que han coincidit amb ell, molt bé, la veritat que molt bé, positiva per totes les bandes. O sigui que... Jo repetiria sense cap problema. Per molt que estudien a l'escola, si després no hi ha pràctiques, de què serveix? És molt difícil entrar al mercat laboral si no has fet pràctiques. I l'oportunitat que li han donat és una oportunitat de, de començar a practicar tot allò que ha estat preparant durant el curs. I crec que és una experiència molt bonica. Eh, Té una petita dificultat, però no... I aquesta petita dificultat... El SFARC ser el incorporarse a un yo de trabajo les cost una dinámica mes, pero si sigui, a una empresa gran y han voluntad como ha tingut MB de hacers un seguimiento y de adaptarlo, seguro que se en surtirán. Si sabes adecuar y gestionar las tareas, conociendo a la persona al final al nivel productivo laboral puede ser eh, puesto en el rendimiento tan alto que, como con cualquier otro estudiante. La primera sensació va ser una mica de, de por a, a la novetat bueno, acollit. No? Cada persona és diferent i, i, i qualsevol persona pot fer de tot. Treballar amb ells ha, ha sigut molt, molt bonic. Jo ho sé de primera mà que ells estan feliços, contents i que ha sigut una experiència no gratificadora sinó extraordinària. Para TMB esto ha supuesto dentro de nuestro programa de talento un paso mucho más allá del que incluso habíamos pretendido. Hemos aprendido no solamente que el talento y la diversidad son importantes para la compañía, sino que pueden venir desde cualquier punto de vista diferente a los que podemos tener de forma habitual. Ha sido un plaer ha estat una experiencia, ha estat un aprenentatge y se han aprendido, pero nosotros molt más, lo tengo muy claro, de este acompañamiento. Desde el primer momento estaban todos los profesionales, de, de l'Institut Municipal de Persons amb Discapacitat i de la TMB eh, predisposats a que sortís bé, no?, l'èxit del, del projecte. Jo penso que ha sigut un èxit. Eh, eh, veure que se n'havia sortit, que, que és capaç de fer la feina, que és capaç de fer-la bé, que el feliciten, ha vingut el seu ego, ha pujat moltíssim. Jo crec que és important que siguin segurs, que estiguem satisfets amb la feina feta. Jo crec que és molt content, molt content ell, molt content jo, i l'escola també estan contentíssims. Per primera vegada que han trencat no, aquestes barreres i aquestes pors no, que, que, que han demostrat no només que volien formar els nostres alumnes a nivell de treballadors i d'empresa, sinó que volien anar a més a integrar-los en el seu equip. Puntem a entès i esperem que altres empreses també entenguin que són una part fonamental dins del món de la inclusió laboral. La crida que fem a les empreses i a les organitzacions és que provin. Oferim el nostre acompanyament, suport i assessorament a totes aquelles entitats i organitzacions que, com té han decidit apostar no?, per la inclusió. I jo des d'aquí el que volia és animar a altres companyes a que donen aquest pas valent y que ensayen también, igual que hemos ensayado nosotros, una nueva forma de atraer talento, de tener talento de las compañías y tener puntos de vista diversos y diferentes. Porque para nosotros la experiencia ha sido tan enriquecedora que volveríamos a repetirla constantemente y que pretenderemos repetirla cada año. Gracias. El Excel, el Excel era muy antiguo, era del 2010. <laughs> Pensaba que eran los nuevos. Ja, el primer que va fer va ser, el nom és sortir em va trucar per telèfon per explicar-me cosa que ell, això és bastant estrany que em truqui. M'encanta l'experiència, o sigui, bestial. Superar els nervis i les fos.